Спочатку пропоную вам переглянути фільм, в якому ви дізнаєтесь, як же сміття шкодить нашому довкіллю. Будьте дуже уважні, адже з цим будуть пов'язані наші наступні завдання. Домовились? Історія сміття. Гід Хмельницького навчального центру поводження з відходами «Гуфі-центр» Валентина Вальчук розпочинає тур-квест для дітей. Каже, така форма екскурсії дозволяє їм краще зрозуміти, що потрібно робити, аби зменшити кількість сміття. Послухати це одне, а, звичайно, подумати і зробити це, тут же ж закріпити, скажімо так, це зовсім інше, це багато цікавіше, набагато кращий результат, як на мене. Після перегляду фільму та інтерактивного завдання учасники квесту переходять до наступного залу, де на них чекають нові завдання. Одне з них – на гостроту нюху. Тут у нас є запах їжа, гуфі на п'ятий день, палаючі листя, зіпсований обід зі смаком пакетика, шкільна піца зі скошеною травою та запліснівілий сніданок шампуневою пінкою. І, звичайно, запах сміттєзвалища. Ось так може пахнути насправді наша планета. І дуже часто з нашого сміттєзвалища також долинають такі неприємні запахи. Так, проходимо, проходимо. А. У наступній кімнаті для учасників квесту влаштували сміттєвий баскетбол, в якому діти на швидкість сортували відходи. Тися правильно розподіляти сміття з такою метою. Привела дітей на турквест у Гуфі центр хмельничанка Вероніка Петренюк. З двома донечками прийшла, щоб їм показати, навчити, як правильно сортувати сміття, тому що ми цього не знаємо. Читали статті, нічого не зрозуміло. Вирішили прийти, подивитися наочно, як воно, що, куди. Одна з доньок Вероніки Петренюк, 12-річна Іванна, каже, науку сортування сміття засвоїла. Я навчилася, як правильно сортувати сміття, і е, мені дуже сподобалось квести. Було цікаво? Так. Да. Побачили учасники квесту і як працює міні-версія сортувальної лінії сміття, і спробували пресувати непотріб. Закріпили матеріал письмово, визначаючи, які відходи піддаються переробці і навпаки. Одним із перших впорався із завданням 12-річний Владислав Коновал. Хлопець дав одну неправильну відповідь. Трохи сумнівався в, в одному пункті – це зеркало або Ну, виходить, скло переробляється, а плівка вже від скла то вже не переробляється, і тому я там помилився. Усі учасники квесту отримали пам'ятні значки гуфі центру і розмальовки. Прийти на подібний тур, розповіла гід закладу Валентина Вальчук. Може будь-хто. Безкоштовно це все проводиться, як і звичайні тури, так і квестури, безкоштовно для всіх. На сторінках в соцмережах викладаємо інформацію, що буде проводитись такий захід, і оформлюємо реєстраційну форму, яку повинні. Заповнити наші відвідувачі, так потім ми їм перезвонюємо і запрошуємо на тур. Ярослава Антошевський, Іван Мовчан. Новини yeah. на Суспільному. Хмельницький.